Телеграм-каналами розлітається відео, де наші військові показують, як, як росіяни вступають в Бахмут. І воно таке іронічне, тому що вступають вони туди на милицях, ось ми зараз можемо побачити, і як полонені. Хочеться вірити, що от саме так вони і далі вступатимуть на бахмутську землю. Чи ваш батальйон взагалі бере в полон росіян? Те, що ми знаємо, те, що... Більше того, на напрямку на якому стоїть батальйон свобода в складі четвертої бригади національної гвардії, це околиці Бахмута, Бахмутський напрямок. Ці вагнерівці так само добровільно здавалися в полон, і ми розуміємо, чому в принципі їх так використовують, тому що ніхто ніяком ністю їм обіцяють, але ніхто не збирається виконувати цю обіцянку, а посилають як звичайне гарматне м'ясо на утилізацію на позицію українців під українську артилерію, під українську. Кулемети і дуже дивно було спостерігати за тим, як винищили весь загон, який там, там декілька місяців назад пробував штурмувати позиції. А залишився тільки один цей найманець і він все одно продовжує йти в атаку. Хоча було зрозуміло, що він іде просто невірну смерть, адже пристріляна позиція, пристріляну ну, пристріляне місце, де вони пересувалися. А потім, коли ми декілько взяли, зрозуміли, що вишиковують новозагін прибулих цих зеків. І питають, чи хтось відмовляється йти в атаку. Там декілька виходить зі строю, кажуть, ну, ми, не, ми відмовляємося йти в атаку, нам не видали те, те, те, те, те, щось там пояснюють. Їх навіть до того, як вони щось можуть сказати, їх просто перед строєм прямо розстрілюють. І кажуть, і, і ще раз питають, хто не буде виконувати наказ, хто не піде в атаку, буде розстріляний. І так відбувається постійно, і в принципі те, що зараз на Бахмутському напрямку відбувається, залишки, повторюю, і підкреслюю, залишки цієї приватної компанії, повара Путіна, просто кидають нам бразуру і утилізовують, утилізовують, ніхто не хоче, щоб вони повертались будь-куди, ніхто не хоче Ім платити зарплату, адже вони нікому не потрібні. Це є ну, фактично біосміття. Ми знаємо, що бувають конфлікти між регулярними військами і цими залишками це теж відомо все одно їх посилають але скажімо так успіху вони не приносять весь світ зараз сміється над бункерним дєдом тому що він сам собі поставив дедлайни захопити Бахмут силами цієї приватної військової компанії до Нового року ми зараз в Бахмуті і відповідно місто українське воно було є і буде українським а над цим диктатором сміється весь світ він зараз змушений Початку січня вводити десантні частини, регулярні частини, які були відновлені після розгрому під Херсоном, під Харковом на Бахмутський напрямок. Ми вже там більше місяць, близько місяця воюємо з десантурою, яку поповнили мобілізованими дешевими солдатами, яких навчили е, у, уставу е, часів, скажімо так, війни в Афганістані, війни, війни в Чечні дали техніку там, БРД-ми БТР, БМДшки, там не знаю, нони часів глибокого зберігання вони стають легкою мішенню що жива сила десантури що е, їхня техніка і відповідно ми прекрасно розуміємо що якщо вони використовуючи всі наявні ресурси які у них не можуть взяти Бахмуту е, стоїть питання якими силами вони зібралися робити широкомасштабний наступ про які так обіцяють дікін так зеля е, він в принципі мені здається вже відбувається тут під Криміною під е, е, Сіверс на Бахмутському напрямку під Автівкою під Воглодаром оцей весь фронт в цей напрямок з неї перебуваємо під неймовірним надзвичайно високим тиском але так само і розуміємо що це зеки Майже повністю закінчилися. Ті, хто продовжують сидіти у в'язниці в Росії, вже прекрасно розуміють, що краще пересидіти п'ять років на теплій в'язниці, ніж за там за п'ять днів замерзнути від поранень в окопі під Бахмутом або в інших донебальських полях степах. Пане Володимире, ми розуміємо, що бійці, особливо навколо Бахмута, зосереджені на ситуації на фронті, але от наскільки ви реагуєте взагалі на заяви, які лунають в Києві, коли ви говорите про надзвичайний тиск, а з іншого боку, не так давно була в присутності європейців заява президента, що ми не залишимо Бахмут, ви це сприймаєте як наказ, чи ви розумієте, що це там певного роду була політична заява? Ну, в першу чергу, ми довіряємо реальному штабу командування, і на війні там не приходиться. Ну там не немає до там, до політики. Там ну наша задача відстояти нашу батьківщину, нашу землю. Наша земля свята і наша нація свята. Це ну те за що ми воюємо за майбутнє наших дітей, наших сімей. І ми робимо все можливе. Ми розуміємо, що командування і пріоритетом нашого командування це до питання залишити, не залишити Бахмут. За першочергову мету, скажімо так, першочергова цінність, точніше, це збереження максимального життя і здоров'я кожного українського героя, кожного українського солдата. Зокрема, от командування батальйону «Свободи» майор Петро Кузик є одним з тих, хто в Дуже сильно цінує кожного українського бійця і ну, ми дуже сильно задоволені нашим командуванням.